Το 2011, η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου ενέκρινε το επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ που περιλαμβάνει ένα νέο ανοιχτό ρηχείο Χαλκού Χρυσού στη θέση Σκουριές στο όρος Κάκαβος. Οι κάτοικοι της Βορειοανατολική Χαλκιδικής ξεκινούν κινητοποίησης κατά της εξόρυξης. Από το 2012, Ξεκινάει η άσκηση εκατοντάδων ποινικών διώξεων για δεκάδε υποθέσει εναντίον κυρίω των κατοίκων τη περιοχή. τη στιγμή που μιλάμε τώρα ε, είναι σε εξέλιξη το 85% του δικαστήριου. Όλα αυτά διαδραματίζονται από το 12, μέσα τα κοντά, το 12 και το 13, ε, με αφορμή ότι με αφορμή η χρηματοδική οργάνωση απέναντι στη εταιρεία που προστατεύει η ίδια αστυνομία και το ίδιο το κράτο. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπαίνουμε στο 17. Και ακόμα η εταιρεία προσπαθεί να δείξει ότι έχει άδεια, δεν έχει άδεια. Δυνάμει αυτή η εγκληματική οργάνωση περιλάμβανε όλο το χωριό και άλλα χωριά όπως τη Μεγάλη Παναγία γιατί ε, γράφει μέσα η δικογραφία ότι όλοι ε, συνασπιστήκαμε για να αποτρέψουμε Τη λειτουργία μια νόμιμη εταιρεία. Ακόμα κι αν στο συγκεκριμένο περιστατικό για το οποίο κατηγορούνται όλοι, δεν ήσουν εκεί και αυτό μπορεί να το αποδείξει ότι δεν ήσουν εκεί, δεν έχει καμία σημασία γιατί είσαι μέλο τη εγκληματική οργάνωση. Άρα, μπορεί να ήσουν στο σχεδιασμό, μπορεί να, ήσουν, να μην ήσουν στην εκτέλεση, αλλά να ήσουν ο ηθήνων ου, ή τέλο πάντων πάλι να συνενούσε και να συμφωνούσε ψυχικά σε αυτό το ζήτημα. Η γνωστή επιχείρηση που έγινε εδώ είναι όταν μπήκανε τα ΜΑΤ και ρίξανε τα κρυγόνα στα σχολεία 7 Μαρτίου το 2013. Όλο αυτό το πράγμα που το έχουν παρακολουθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι κατέληξε στο να βρουν κάτι στρακαστρούκες, δυναμιτάκια, δυναμιτάκια, δυναμιτάκια που δυναμιτά δυναμιτά πετά με το Πάσχα. Το πάσχα. Και, και ανάμεσα σε όλα αυτά, όποτε κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν πάνω να διαμαρτυρηθούν και να κάνουν, πάντα γινόταν στο τέλο, έβγαινε μια δικογραφία. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανήκει σε οικογένεια τη Χερσού ή τη Μεγάλη Παναγία και να μην έχει σχέση με κάποιον που είναι διοκόμενο. Άνθρωποι να αρπάζονται μέσα από τα σπίτια του, να σπάνε πόρτε για να του πάρουν στην ασφάλεια Θεσσαλονίκη να καταθέσουν DNA, να δώσουν DNA και να καταθέσουν. Εγώ έχω ζήσει να πηγαίνω να ψάχνω άνθρωπο ε, μέσω τη μαμά του η αστυνομία να λέει όχι, δεν τον έχουμε πάρει, να τον ψάχνουμε ώρε στα νοσοκομεία, στα στο τέλο και όλο αυτό το πράγμα χωρίς να του έχει γίνει μια κλίση, έλα, είσαι ύποπτος. Μπράβο! Μπράβο, ρε, Ήρθα πεντέμισι ώρα εδώ στο μαγαζί να το ανοίξω και πεντέμισι ώρα με το που πηγαίνω μέσα, μπαίνω μέσα να ανάβω φώτα μηχανές, τόσο η κουζίνα να ανάψω τα φώτα για έξω, Μπαίνουν μέσα τρεις κύριοι και μου λένε καλημέρα, καλημέρα, είμαστε από το τμήμα Πολυγύρου. Τι θέλετε, μια κατάθεση, ορίστε λόγι, δώσω. Τι θέλετε να με ρωτήσετε, όχι λέω εδώ κυρία μου, στο Πολυγύρο. Αυτό δεν ξέρω πώς αυτός που δεν το έχει ζήσει μπορεί να καταλάβει ε, αυτό το κλίμα της, τρομοκρα... της τρομοκρατίας. Το ότι όλη μέρα χτυπούσαν οι στο χωριό και λέγαμε ποιον πήραν τώρα, τι έγινε, πού είναι, είναι εδώ, θα ξαναβγεί, θα βγει. Ε, τα παιδιά τους, οι μάνες τους, οι συγγενείς τους, εμείς όλοι, ε, έγινε ένα βίωμα καθημερινό ότι κάποιον πήραν σήμερα στην ασφάλεια. Όταν υπόθηκε το, αυτό το γνωστό, το αμίμητο το «με κάθε κόστος» του Αντώνη Σαμαρά, το ζήσαμε στο πετσί μας. Εννοούσε ότι κάθε οικογένεια θα ψάχνει να βρει τρόπο να σώσει το παιδί της. το Φορτωθήκαν άνθρωποι με εκατοντάδες πλημελήματα τα οποία έχουν να κάνουν όχι με το τόσο πολύ με την τρομοκράτηση του κόσμου με τα πλημελήματα οικονομική αιμορραγία όλου του τόπου, γιατί οι άνθρωποι εδώ προσπαθούμε να συνδράμουμε στους κατηγορούμενους από τα χρήματα που έχουμε. Δηλαδή κάναμε εράνους, συναυλίε, live οικονομικής ενίσχυσης, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε. Σκεφτείτε ότι μαζικά άνθρωποι χρειάστηκαν στήριξη νομική, δικηγόρου ε, ε, έπρεπε να κάνουν συζητήσεις ε, με δικηγόρους που δεν τους ήταν οικείες ε, γιατί δεν είχαν ποτέ ούτε μισή διαφορά. Και αν δεν υπήρχε η αλληλεγγύη, ο τρόπος που όλοι μαζί σταθήκαμε και προσπαθούμε να στεκόμαστε σε αυτό το, το ζήτημα, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Αυτά όλα με τηλέφωνα, με, με, πούμε, με, με προσωπικά δεδομένα πίστευτα. Κι μου τη δικογραφία έχω 90 σελίδε συνομιλίες και τις περισσότερες με την Μαρίνα. Με μία πίτσα και μία μπύρα που η πίτσα σήμαινε αυτό και η μπύρα σήμαινε μολότοφ, ξέρω εγώ. Έτσι είναι στη η δικογραφία, χωρίς όπως λέμε καμία σύλληψη. Είναι πάρα πολύ άσχημο να νιώθεις, να το ξέρεις ότι ε, οτιδήποτε και να πεις που να μην έχει σχέση με τον αγώνα ή να, δηλαδή μπορεί να είσαι εκνευρισμένος μια μέρα και να ξέρει ότι αυτό το πράγμα το ακούνε όλοι ε, δηλαδή ήταν... Ε, ξέφευγε ξέφευγε από τα όρια άρχισαμε να, να έχουμε κάτι περιοριστικά περίεργα όπως δεν θα πλησιάσετε στα 10 μέτρα μεταλλορίχου και συγγενείς μεταλλορίχων και συνταξιούχους μεταλλορίχου και την περιουσία των μεταλλορίχων. Και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον περιοριστικό μέτρο που ισχύει ακόμα, το έχουν τα παιδιά, γιατί δεν έχουν πάει ακόμα σε δίκη να αρθεί αυτό, είναι ότι δεν πρέπει να πλησιάζουν στα 5 χιλιόμετρα τις κουριέ. Όταν ε, έγιναν κάποιες διαμαρτυρίες κτλ, ευθαρσός μας είπε η εισαγγελέας, θέλω ησυχία στην περιοχή. Εδώ εμεί χάσαμε το τεκμήριο της αθωότητας. Την 5η, 1η Δεκεμβρίου, Τρεις κάτοικοι Ιερισσού δικάστηκαν στον Πολύγυρο για το πλημέλημα της αντίστασης κατά της αρχής. Παρά το γεγονός ότι όλοι οι αστυνομικοί που ήταν μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν πως κανείς από τους κατηγορούμενους δεν είχε αντισταθεί, το δικαστήριο έκρινε και τους τρεις ενόχους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και επέβαλε ποινή ενός έτους φυλάγησης με τριετή αναστολή, χωρίς κανένα ελαφριντικό. Τυχώς έζησα και ζήσαμε όλοι ένα, ε, επιτρέψουμε να πω, έκτακτο στρατιδο, στρατοδικείο με τη μορφή τριμελούς πλημμυριοδικείου. Απεδείχθη ότι δυστυχέστατα οι, οι δικαστές, οι πλημμυριοδίκες, είναι κατευθυνόμενοι άνοθην, άνοθεν ή τελούν εμπλήρη αγνία το γεγονότο και προσπαθούν να καλύψουν... Τι αντινομίε και την κατασταλτικότητα των αστυνομικών δυνάμεων. Και αυτό γιατί το λέω, διότι πέταξαν στα σκουπίδια 15 καταθέσει μαρτύρων υπεράσπιση αλλά και αστυνομικών, οι οποίοι είπαν τελείω αντίθετα από το κατηγορητήριο, ότι δεν ήταν παρόντε, δεν αναγνώρισαν κανένα κατηγορούμενο, δεν έκαναν τίποτα απολύτω, δεν, δεν, δεν, δεν. Τις σπουργές τις έχετε σώσει εσείς με τους αγώνες σας. Κανένας αγώνας χαμένος. Λοιπόν, με τη Νέα Δημοκρατία φάγαμε πολύ ξύλο, πάρα πολλά χημικά, έγινε όλος αυτός ο χαμός και με το ΣΥΡΙΖΑ είχαμε κάτι πάρα πολύ παράξενο, που το έχουμε ακόμα και τώρα. Δεν μας άφησαν να πλησιάσουμε στο βουνό. Δεν θα φτάσουμε ποτέ στο κάγκελο, αλλά ο τρόπος που σπαθούν να μα προσεγγίσουν είναι αυτός ότι εντάξει, ναι, φωνάξετε, δεν διαμαρτυρηθείτε." Μοιάζει σαν με το ΣΥΡΙΖΑ, απλώ να μην θέλουν να δούμε από πολύ κοντά την καταστροφή που επιτρέπουν να γίνεται σε αυτή την περιοχή, παρά τι φανφάρε και τα λόγια. Μοιάζει σαν ο ΣΥΡΙΖΑΝ να δεσμεύεται από την εικόνα. Ακόμα και αν έρθει και γίνει ένα θαύμα και αύριο αυτό κλείσει. Για μας δεν τελείωσε τίποτα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε 450 άτομα να του βαραίνουν αυτέ οι κατηγορίε και να πάνε στο δικαστήριο έτσι. Έχει και παρακάτω. Και τέλο πάντων, ζωντανό είναι αυτό που αγωνίζεται.